قلنا من قبل ما قلت ابن تيميه إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة هذا على حدود الدولة هذا عند مقياس الله سبحانه وتعالى بالنصر أو الخذلان بالعمنة والعدل تمام؟ لماذا؟ لأن الله ينصر المسلمين إذا كانوا أتقياء فإن غابت التقوى يكون النصر للأقوياء قلاص حفظنا دي؟ ولكوننا مسلمين هكذا لا لا لا لا لا لا تسوي لا ولا سوشي النصر للأتقياء فقط فان ضاعت التقوى فالنصر للاقوياء يا ابني شوف يعني تقدر تقول شعائر الاسلام أيوة. تستطيع ان تقيمها داخل مسجد عشرة لا. امتار في عشرة امتار لا. لكن شرائع الاسلام تشمل العالم كله جار وزوج واب وصديق ودوله ومجتمع ورئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم ومدير وموظف كل اذا القصه قصة سلوك فضل تشير كده وليست يعني هي, هي شرائع وليست شعائر